Ой, Господи, спочило, твого. Слава сіної, Хмельничанин Юрій Курдебаха, 1970 року народження, загинув після важкого поранення на Східному фронті російсько-української війни дев'ять днів тому, 25 серпня. Біля його трони – старі батьки, вдова, діти і родичі.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 Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.